لله صلى الله عليه وسلم احبتي في الله والذي فرق الحبه الناس النسمه اني احبكم في الله. لقالنا اليوم عن اهم العناصر والاسس لنجاح مشروع الارنب، يعني. احنا قلنا يتوقف مشروع أنا على حاجتين يتوقف نجاح مشروع أنا على حاجتين مربي واعي شاطر ناجح ومكان مهيئ مكان مهيئ اتكلمنا عن ازاي كل المربّي شاطر ونبدأ نتكلم على المكان المهيئ المكان المهيئ عشان حتى تهيئ المكان والظروف المتاحة له للأدنى بحق. تعيش يعيش فيه عيشة مرحرحة وكويسة مبقاش عيشة ضيقة بيختار بالتختار السكن بتاعه او مكان التسكين فيه او مكان الشغل فيه على أسس ومعايير معينة أول حاجة أنت طالع الأرنب كان بيعيش فين؟ عيشة الأرنب والصحيحة في, والصحيح في الغابات والجبال في أنفاق بيعيش في النفق أو في جحر جح، يا جحر يا نفق بنسميه نفق أو جحر، فعشان نخلي البيئة دي نسهلها له فبنختار بنختار مجموعه من العناصر والمعيق ان احنا شلناه من النفق دوت حطيناه في مكان تاني ضيق عامل زي السجن قفص او الناس الجماعه المربين الارضي طيب اختار المكان او اخذ المكان للمزرعه اللي انا هاجرها اول حاجه يكون مهيئه ان هي طاقة ارنب من حراره الشمس من اشعه الشمس من اشعه الشمس مفيش اشعه تتسلط على القن او طيارات هوائيه تدخل على القن يبقى المكان اللي هجهزه يكون يغني القن من اشعه الشمس وحراره الشمس ومكان اشعه الشمس او الهواء الطيارات الهوائيه او طيارات الهوائيه تاني حاجه يكون طبعا ايه يقي الأرنب من أعدائه يقي الأرنب من أعدائه هو أعدائه الأرنب زي ما احنا عارفين يبقى أول حاجة إن هو يقي الأرنب المكان يكون ما يكونش فيه أشعه يدخل على الأرنب أشعه الشمس منه أو إيه طيارات هوائية آه طيارات هوائية دي بتنسي الأرنب ثاني حاجة يقي الأرنب المكان يكون يقي الأرنب من أعدائه من أعدائه أعدائ الأرنب زي القطط زي الفلان زي العرس زي السعالب زي التعابين كل الحاجات دي اعداء الارنب كل دي اعداء ارنب فلازم يكون مكانك يقل كل المكان ايه يكون ايه يقل ادنى من الاشياء دي. ثالث حاجه سهوله الوصول الى في التسويق يعني انا مثلا كان ايه طريق المزرعه بتاعتي على الطريق على طول المسافه فكان سهل يعني كان سهل على التاجر او على المشتري يجيني او على اي حد حتى يجي يتفرج على الشغل. انما في زميل تاني كان الناحيه التانيه كان, كان في ناس بتكسبنا يعني هندخله لسه هندخله ونحط القفاص تاني كان يقول لسه هحط القفاص بره وبعد كده هنحاول على قدنا فاهم شيء في ان كنت انت عايز بسم الله ما شاء الله كل حاجه حلوه تكون سهل الوصول اليها على الطريق، تالت حاجه ان بقى ايه؟ لو انت هتربي ارضي لو انت هتربي ارضي والمكان مفتوح يبقى مكان تعرف كده ان الام بتاخد اقل حاجه متر، متر في متر، الام بالخلفه اقل حاجه متر في متر، لو كان مكان مقفول ارضي بس مكان مقفول بيبقى مثلا ايه بعمل بعمل حساب الام بالملعب بالاكل يكون فيها ملعب بالخلفه نص متر في متر نص متر في متر بتعيش فيها ايه الان لو في المكان المقفول لو انت عندك بقى قفاص او بطاريات معروف البطارية بتبقى 40 في 60 او 40 في 50 وال والبيت الويلد بيوسع كمان شويه لما يكون في خلفه بتوسع في ايه بتوسع للانك كده شويه طيب في ناس ملحوظه مهمه في ناس بتقول لك ان مثلا على الام بعد الخلفه بتاعتها بتوصل ل 20 يوم 25 يوم ببطال ان انا اشيل بيت الولد نصيحه من اخوة من اخوكم مجاب ما تشيلوش لان الام في الوقت ده الخلفه بتلتهم الحلمات يقوم ايه تكون المزنه القفص ضيق هو والخلفه والقفص ضيق لما تشيل بيت الويف فبضطر ان تشوف حرماتها فبيجي لها التهاب للحرمات اما لما يكون بتسيب الويف بيت الويف زي ما هو فالام بتحاول تبني تدخل جوه وتبقى بقى على الخلفه وتبني كده شويه فبتستريح والحمام بتاعتها بتستريح شويه خلاص يبقى احنا ايه كده هيعرفنا يعني ندور على المكان المهيئ اللي هيعيش فيه الارنب احنا قلنا ان هو يقل الارنب اخر الأرنب من اشعه الشمس والطريات الهوائيه سهل التسويق يكون على الطريق يقل الارنب من اعدائه زي الانس والقطط والتعبين والفيران كل الحاجات ديت من عادات الارنب ثالث حاجه يكون الارنب يكون قريب العنبر او المكان يكون سهل, سهل المظافة والنظافه وسهل ان هو يكون ايه حتى التهوية فيكم كويسة حتى لا يتراكم فيه غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الأمونيا ويكون المكان فيه يعني أرص البطاريات بتاعتي يكون إيه يبقى سهل عليا في النظافة عشان ما تأذيش أو يجيب القطيع بتاع المرض، يبقى إحنا كده سكنا الأدنب لما تعرف بقى يبقى إحنا عرفنا إن نجاح الأرنب على مصر تسكين الأدنب وإزاي بيعيش وإزاي بيكون يستريح وفتحان المزرعه وتاني اعداد الادنى والاشياء زي اشعه الشمس اللي بتحرقه وطريقه الهواء اللي بتجيب له امراض نقيها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم احمد بيوم دياب من قناه الاستاذ حق برنامج حاجتك في بيتك ما تنساش في القناه و وكم ان يعني وتعجي... كان عجبكم تعملوا لايك. ونسأل على بعضنا ونستعرف على بعض لان الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوب وقبائل حتى نتعارف شعوب وكبير حتى نتعارف ولما نسأل على بعضنا وانت بتستفسر من بعضنا نتعرف على بعض احنا ماشيين على عامل المتوارج بتاعنا وعلى هذه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومه وتفرقنا من بعده تفرقا معظوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محرومه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته